සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මගේ YouTube channel එකට මම ගජෙමැන් දැම්මෙ නැත්තේ ඇයි කියලා මම ගජෙමැන් දැම්මෙ නැත්තේ මම ගජෙමැන් මගේ YouTube එකට දැම්මනම් මගේ YouTube channel එකට අද copyright වදිනවා නැත් මගේ YouTube channel එක නැති වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද copyright කියන්නේ යම් කෙනෙක් මහන්සියෙන් කරපු නිර්මාණයක් වෙනුවෙන් එයාට තියෙන අයිතිය ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් මම කාටරුල් සල්ලි දීලා ෆොටෝ එකක් ගස්සවනවා. ඒ ෆොටෝ එකට මම සල්ලි දෙනවා. හැබැයි ඒ ෆොටෝ එකයිටි ඒ ෆොටෝ ගහපු එක නාට. ඒ අපි සල්ලි දුන්නාට කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තවත් උදාහරණයක් තමයි රචකෙක් පොතක් ලියනවා. ඒ පොතෙන් අපි පිටු අරගෙන වෙනත් දේවල් පල කරනවා. ඒක ලොකු වැරද්දා. තවත් උදාහරණයක් තමයි ෆිල්ම් එකක් අපි බලන්න යනවා. ඒ ෆිල්ම් එකේ කැලඩි දෙක තුනක් අරගෙන අපේ සෝෂල් මීඩියා වල දානවා. ඒක එහෙම කරන්න එපා. ලංකාවේ මේ බුද්ධිමය පනත කියලා තියෙනවා. බුද්ධිමය දේපල පනත කියලා තියෙනවා. ඒක හරහා එයාට නඩුවක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම්, ඔයාගේ මන්දි පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාව නිරේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙහෙම වැරදි කරන්න එපා. වීඩියෝ එකත් එක රැඳිලා ස්තුති